چلی ایک سالت باشه قهرمان کیک بوکسینگ جهان باشی ولی کرونا بگیری فوت کنی بمیری مگه میشه سلام حالتون چطوره؟ Welcome to English Cafe with Younes How are you? حالتون خوبه؟ چه خبر؟ آقا امروز خبر آماده کردیم از قهرمان کیک بوکسینگ جهان چلی یک سالشه من خب فوت کرده حال بلژیک هم هست بریم تیتر این رو ببینیم. Antivaxer kickboxing champion 41 dies after refusing to accept dangerous. این آقا باورش این بودی که کووید و همون کرونا خودمون که مهمونمون یکی دو ساله کلاً اصلا هیچ خطری نداره واسه آدم و گفته که دولت و اخبار اینا دارن دروغ میگن. این آقا ماسک هم نمیزاره. Uh, تو قسمت بعدی این خبر uh, توی uh, سایت میرر پخش شده و توسط آقای جک و داگلاس uh, پیشنت چاپ شده این خبر مال یه ساعت پیشه یه داور دارد. یک کیکبوکسین چیپین داده است بعدی رفتیم به که داده که سرکت که خودش رو خونه توی خونه بگیره درمان کنه ولی خب عمرش کفاف نکرد و نتونست اینجا یه عبارتی هست Refuse to accept خیلی خیلی خیلی عبارت کار بردیه اجتناب کردن از پذیرفتن چیزی آقا نمیخواست قبول کنه که کرونا خطرناک تو قسمت بعدی اسم آقا فردریک سینسترا تل یک ساله discharged himself from a hospital discharge himself مرخص کرد از بیمارستان حتما تو ذهنتون باشه in belgium after denying he had been infected with covid which he described as a little virus گفته که این ویروس یه ویروس کوچولوئه ویروس کوچولو به کرونا گفته ویروس کوچولو این در حالیه که آقای بوریس جانسن ازش انتظار می‌دیره که اطلاعات رو بگیره الان ریویو کنه چون می‌خواد یه سری چی بهش میگن یه سری اا چی میگن به این می‌کنم می بندن ما رو آ چون که قرنطینه کنه ازش انتظار میده که بره گارانتی نمی‌کنه میخواد قوانین جدید رو وضع کنه uh, و این در حال که آقا میگه نه کووید نیست و آخر عاقبتش هم همین شد دیگه هاو ایور سینستر اولسو ویدیو تو 37000 Facebook followers. سی اوفیس اوت فالوورز اون فیسبوک این تو همون ویدیویی که داشته میگفت آقا کرونا دروغ و وجود نداره و نیست به نظر من رسید که یه سری مشکلات تفاصی داشته. سیم تو خیلی عبارت جالبیه. Uh, توی خط بعدی he called covid little ویروس، and voiced opposition to the measures. Government measures یعنی کارهایی که دولت میکنه، قوانینی که وضع میکنه. و میگه که آقا ماسک بزن چون من از این ساعت تا این ساعت بیرون بیایی جریمه میکنم و از این کار ها government measures. این آقا آمده ویس اپوزیشن یعنی مخالفت خودش رو اعلام کرده خب باز ما میفهمیم برای مخالفت از کلمه ویس هم میتونیم با عنوان فعل استفاده کنیم و توی قسمت بعدی میبینیم که نوشته The kickboxer only entered hospital به بیمارستان رفت وارد به بیمانستان شد. After being forced to do so این آقا با مامانش و هر که بود خدا خیرش بده گرم مجبورش کرده که بر بیمارستان و بعد از این اتفاقیشون رفتن به بیمارستان By his coach آها آه نوشته مربیش خدا خیرش بده آقا مربیش هم پنجا سالشه آقای عثمان یه جین دو قسمت بعد An anti-wax kickboxing champion Who was known as the Undertaker Undertaker معروف بوده به Undertaker این آقا یعنی میزده زمین همه رو خیلی زمین زده آدم رو و این عبارت خیلی جالبه که وقتی میخوانیم بگیم یه نفر به این اسمه یا به این اسم شناخته میشه یا به این اسم معروفه از who was known as استفاده میکنم از این عبارت has died aged 41 after denying he had COVID-19 بعد از اینکه که دینای کرد بعد از اینکه انکار کرد که COVID-19 داره Uh, تو قسمت بعدی را also posted a video appeared a همون تو ویدیو uh, به نظر می‌رسید ز... یعنی ظاهران معلوم بود که داره دست و پنجه نرم می کنه. Uh, که نفس بکشه. to be struggling to breathe. خیلی عبارات جالبیه ستو "appear to be struggling to breathe" دست و نرم نکرده، نفس بکشه. and wrote in an accompanying caption, accompanying, یعنی, یعنی یه که همراه این ویدیو میاد. نوشته که، he had no time to waste میشه. یعنی تو همون ویدیویی که روی تخت بیرون بوده درست دست و دست دستو نرم میکرده با کرونا uh, به سختی داشته نفس میکشیده میگه که وقتی ندارم که هدر بدم با آدم تنبل جالب تو قسمت بعدی He railed against government restrictions railed against یعنی چی؟ یعنی مخالفت خوش رو اعلام کرده حالا با ارسال ویدئوها هایی که نوشته پستایی که گذاشته مخالفت رو اعلام کرده نسبت به گورمند خطو که government دولت کرده 19، که این ویروس کوچولو نمیتونه اینو متوقف کنه از خود کردنش. تا دم آخر تا لحظه آخر که جان به جان افرادی تست میکنن، داشتن پست میذارن توی تو هم بیمارستان. Sinus was active online until December 13th but he died after going into cardiac arrest on December 15th. His partner announced his passing the next day. این خانومشون صوت ایشون رو اعلام کردن. Announce his passing. بسیار جالب عبارت بسیار زیباییه. خبر فوتش رو اعلام کرد. On November 26, Sinistra announced a fight دعوایی رو میخواستن یا مبارزهی رو میخواستن اعلام کنن که این مبارزه رو توی 4 دسامبر کنسل کرده بودن به خاطر کرونا. اینجا دو تا عبارت میبینین Had been cancelled کنسل Cancel کردن دو خط پایینش نوشته Call the event off بچه call off هم یعنی کنسل کردن تو خط به بسیار جالبه نوشته Warrior NEVER ABDICATE یک جنگجو هیچوقت شونه خالی نمی کنه جا، جا، زیرش نمی زن ABDICATE I will come back even stronger من قویتر باز خواهم گشت که بر نگشت جا میبینیم قدوه هیکله شو میبینیم Days later in November The former champion boxer posted I was born premature من نابالغ به دنیا آمدم and I will continue to fight to death like a man مثل یه مرد تا مرگ من مبارزه میکنم without ever giving up and dying without regrets بدون تصدیم شدن و اتا میمیرن بدون هیچ حسرت خب عبارت اولی که یادگیروتی می refuse to accept اجتناب کردن از پذیرفتن چیزی لحظه بعدی this himself from the hospital مرخص کردن خودون از هاسپتال لحظه بعدی uh, seem to have difficulties به نظر میرسه که یه خورده سختی داره مشکل داره seem to have فعل سیم رو به شدت جدی بگیرید uh, عبارت بعدی voice opposition Voice opposition یعنی, چی؟ یعنی اعلام کردن و گستریش شدن و پخش کردن اعتراض خود اون نسبت به یه چیزی عبارت بعدی مثل بود و appear بود Appear to be struggling to breathe Appear to be struggling to breathe به نظر داره دست و پنجه نمی کنی که نفس بکشه صد و فعله بسیار زیبای که کنار هم میاده. ریل uh, against اعتراض کردن نسبت به چیزی اعتراض کردن بر ضد چیزی و بعدی بود announce, announce passing اعلام کردن خبر فوت کسی call the events کنسل کردن یک ایونت کنسل کردن یک اتفاق و abdicate abdicate یعنی شانه خالی کردن از یک مسئولیت ذیره چیز زیاد اینم عبارات و اصلاحاتی بود که در خبر امروز با هم دیگه مرور کردیم امیدوارم به دردتون خورده باشه و در سخن پایانی می ازتون از خواهش کنم که تو خدا تو خدا کنون جدی بگیرید الان بعضی یا 4 و 5 ام زدن تو این کشور خودمون دوز دوم سوم بعضیامون نزدم از لطفا بریم وقتتون بزنید کنون رو جدی بگیرید و ان که همیشه سلامت سلامت باشین. استی سیف اند ساوند بی هیلثی پلیز سبسکرایب اند لایک اور ویدیو برای اینکه ما ویدیوهای بیشتری بسازیم و براتون منتشر کنیم خیلی ممنون از اینکه ما را داموش کردین امروز. Have a good day. Goodbye.